כעת אני רוצה שנפתור משוואות אי e שיש בהם ערכים מוחלטים. אם ישנו נושא באלגברה שמבלבל את רוב האנשים, זהו הנושא. אך, אם נתרכז ונבין בדיוק מה המשמעות של ערך מוחלט, זה לא, לא יהיה כל כך קשה. נתחיל בבעיה כלילה להתחמם. נתחיל מה הערך המוחלט של x קטן מ-12. זכרו, מה שלמדנו על המשמעות של ערך מוחלט? במשמעות זה המרחק מהאפס. לכן, צורה אחרת לרשום את כל התרגיל הזה היא מהם מה כל האיקסים שרחוקים פחות מ-12 יחידות מהאפס. נצייר את ציר המספרים. אם יש לנו אפס רוצים את כל המספרים שבמרחק קטן מ-12 מהאפס נוכל לזוז עד ה-12 החיובי או עד ה-12 השלילי. כל מה שבין שני המספרים האלה יהיה לו יהיה לו ערך מוחלט קטן מ-12 זה היה במרחק הקטן מ-12 יחידות מה-0 לכן זה יכול להיות כל המספרים כל המספרים ש... x גדול ממינוס 12 למספרים אלה בטח יש ערך מוחלט קטן מ-12 כל הודם גם ו-x צריך להיות קטן מ-12. אם ה-x מקיים את שתי הגבלות האלה, הערך המוחלט יהיה קטן מ-12. למשל, אם ניקח את הערך המוחלט של מינוס 6, זה במרחק של 6 יחידות מה-0. הערך של מינוס 11 זה 11 מה-0. לכן משהו שמקיים את שתי הגבלות האלה, יביא לפתרון. למעשה פטלנו את התרגיל, משום שזאת משוואה בשלב אחד. וזה היה בסיס טוב להבנה עבור התרגילים הבאים. לכן אפשר לכתוב כך. זה יהיה כל מה... שבין מינוס 12 ל-12 חיובי, לא כולל את המספרים האלה. אפשר לרשום את זה גם כך. ה-x קטן מ-12 וגדול מ-12. זה הפתרון. כעת נעבור לתרגיל קצת יותר מסובך, שמחייב אותנו לחשוב קצת יותר. נניח שיש לנו את הערך של 7x, גדול או שווה ל-21. לא נחשוב כרגע מה הוא מקדם הערך המוחלט, השבע הזה. על מנת המוחלט של משהו יהיה גדול או שווה ל-21, מה הכוונה? הכוונה שכל מה שרשום כאן כערך מוחלט, מה שבתוך הסימן, הסימון של הערך המוחלט, צריך להיות במרחק של 21 או יותר מאפס. 0 נצייר את סרגל המספרים, כדי לדמיין סרגל מספרים או ציר מספרים, כשפותרים את זה, זה כדאי לא לבלבל, לא צריך לזכור חוקים. נצאר כאן 0, נרשום 21 חיובי, ו-21 שלילי קן אנחנו רוצים את מספרים המספרים, לא משנה מה זה, שגדולים או שווים ל-21. כלומר, הם במרחק גדול או שווה ל-21 מהאפס. איך המוחלט שלהם שווה או גדול מ-21? למשל, כל המספרים השליליים האלה שהם... קטנים ממינוס 21, כאשר נחשב את הערך המוחלט שלהם, או כאשר ניפטר מסימן המינוס, או כאשר נמצא את שלהם מ-0, כולם יהיו גדולים מ-21. אם ניקח למשל את הערך המוחלט של מינוס 30, זה יהיה גדול יותר מ-21. כאן למשל גדול יותר מ-21 חיובי, יהיה, הוא יהיה, לא ערך מוחלט, גדול מ-21. מה שנוכל להגיד זה ששבעה x צריך להיות שווה, לאחד המספרים האלה. או 7x צריך להיות שווה לאחד המספרים האלה שם. נוכל לרשום ש7x צריך להיות אחד מהמספרים האלה. מה אלו המספרים האלה? אלו כל המספרים שקטנים או שווים ל-21. ו-7x. נחליף ו-7x. לכן 7x צריך להיות אחד מהמספרים האלה, והכוונה ש-7x צריך להיות גדול או שווה ל-21 חיובי, נכון? אנחנו רוצים שתפנימו את מה שקורה פה. אם הערך המוחלט שלנו גדול או שווה ל-21, הכוונה שמה שבתוך הערך המוחלט צריך להיות שווה או גדול מ-21, או קטן ושווה למינוס 21. כי אם זה קטן ממינוס 21, כאשר ניקח את הערך המוחלט זה יהיה גדול מ-21 יחידות. 0, או שווה. הגיוני. נעשה עוד כמה תרגילים כדי שזה יחרד לכם במוח. אך ברגע שהבנתם את זה וזה נהפך לאי שוויון פשוט, נחלק את שני אגפים במשוואה בשבע ונקבל שx קטן או שווה למינוס שלוש. או שנחלק את שני אגפים כאן בשבע ונקבל שx גדול או שווה לשלוש. חשוב שזה יהיה ברור. מה לא היה פתרון, זה נכון עבור שבעה x פשוט רציתי שתדמיינו מה הכוונה בערך מוחלט גדול או שווה ל-21 במרחק של 21 או יותר 100 זה הפתרון ה-x צריך להיות גדול או שווה ל-3 או קטן או שווה ל-3 אם כח הקבוצה הכוללת של ה-e הזה הקבוצה הכוללת של ה-e הזה אם יצייר סרגל מספרים ונניח שזה 0 זה 3 וזה מינוס שלוש. ה צריך להיות גדול או שווה ל-3. זה סימן שווה. או קטן או שווה ל-3. וסיימנו. נעשה עוד כמה תרגילים. כי לדעתי הם מבלבלים. אך אם באמת מתחיל להבין את המשמעות של ערך מוחלט, זה נהפך לאינטואיטיבי. טוב, אם יש לנו את הערך המוחלט, נפחר דוגמה טובה, נניח שיש לנו את הערך המוחלט של 5x 3, קטן משבע, זה מציין לנו שכול מה שבתוך סימן הערך המוחלט, צריך להיות במרחק קטן משבע מאה אפס. קיצד נוכל להיות במרחק קטן משבע מאה אפס? נצייר סרגל מספרים. ישנן... כמה דרכים להיות במהרחה קטן מ-7 מה-0? קטנים מ-7. או גדולים מ-7. צריך להיות בטווח הזה. כדי לספק את התשובה עבורו ערך המוחלט. אז הערך המוחלט כאן, זה 5x ועוד 3. זה צריך להיות גדול מ-7. או קטן מ-7. על מנת... שהערך המוחלט שלו יהיה קטן ממינוס 7, אם זה 5x ועוד 3 שווה למשהו כאן, הערך המוחלט שלו, המרחק שלו מה0, יהיה קטן משבע. ואז פשוט נוכל לפתור את זה. נחסיר 3 משני אגפים, וזה יוצא 5x גדול ממינוס 10, נחלק את שני אגפים ב-5, x גדול מ 2, וכאן נחסיר 3 משני אגפים, וזה 5x קטן מארבע, נחלק את שני אגפים ב-5 ונקבל ש-x קטן מ-4 חלקי 5. נוכל לצייר עכשיו את קבוצת הפתרון. זה צריך להיות גדול מ-2 ולא גדול מ וקטן מ חלקי 5. זה אולי נראה לכם כמו קורדינטה, זה גם סימון המקטע. אם נגיד שכל ה-x יכולים להיות בין מ-2 ו-4 חלקי 5, או שאפשר לרשום ככל ה-x גדולים מ-2 וקטנים מ-4 חלקי 5. אלו ה-x'ים שמספקים את התשובה. כדאי מאוד להפנים את הגרפיקה כאן. אולי כבר הבחנתם כאן. איננו רוצים שתזכרו זה בעל פה. אך נגיד יש לנו משהו כמו f של x, של f של x, נגיד קטן נגיד במספר מ-a. זה המקרה. יש לנו f של x מסוים קטן מ-a. אז הערך המוחלט של f של x או f של x להיות קטן יותר מ-a ל-0. זה אומר ש-f של x צריך להיות קטן מ-a חיובי או גדול מ-a שלילי. זה מתורגם לזה, שמתורגם ל-f של x גדול מ-a שלילי ו-f של x מ-a. אך אותו היגיון עומד מאחורי זה. זה צריך להסתכם במשהו שקטן. מהמרחק a מ-0. אם נעבור לצד השני, אם יש לנו משהו אה, בצורה של f של x גדול מ-a, הכוונה שזה צריך להיות שווה למשהו, שרחוק יותר מ-a ומ-0. המשמעות היא שf של x פשוט גדול יותר מ חיובי, או שf של x קטן מ-a שלילי. אם זה קטן מ-A שלילי, אולי זה A פחות אחת, או חמש ועוד A. לכן אם נחלץ את הערך המוחלט, זה יהיה גדול בעוד חמש, לכן הערך המוחלט יהיה גדול יותר מ -A. לכן אני רוצה, תוכלו לזכור את זה גם אם תרצו, אך יותר חשוב שתחשבו על זה ותבינו שזה צריך להסת... להסתכם כקטן מהמרחק מ-A 0 להיות במרחק גדול מ-A 0 נעשה עוד תרגיל אחרון כי זה ידוע שזה מבלבל. כדאי מאוד לראות את הסרטון הזה שוב ושוב עד שזה ייקלט. נניח שיש לנו את הערך המוחלט של 2x. נעשה כאן משהו אחר, חיית יותר קשה. נניח שיש לנו את הערך המוחלט של 2x חלקי 7 ועוד 9. גדול מ-5 חלקי 7. זה צריך להיות משהו רחוק יותר. מ-חמש חלקי שבע מהאפס לכן החלק הזה, 2x חלקי שבע ועוד 9 יכול פשוט להיות יותר גדול מחמש חלקי שבע או שזה יכול להיות קטן יותר מ-5 חלקי שבע כי אם זה קטן יותר מ-5 חלקי שבע הערך המוחלט שלו יהיה גדול יותר מ-5 חלקי שבע או 2x חלקי 9 יהיה קטן מ-5 חלקי שבע אנחנו פותרים את זה, נכון? ואז פותרים את שתי המשוואות האלה אם נחסיר, נחפיל הכל פי 7, רק כדי להיפטר מהמכנים האלה, אם נחפיל שני אגפים בשבע, נקבל שני אקס ועוד 9 כפול 7. וזה 63, וזה גדול כמובן מ-5. נעשה את זה גם כאן, נקבל שני 63, קטן מ-5. נחסיר 63 משני אגפים משבעה, נקבל שני אקס, אבל נראה, זה 5 פחות 63 אבל מינוס 58, 2x גדול מ-58. אם נחסיס 63 משנה פעמי 7, נקבל ש-2x קטן 68 שמתי לב שתתי כאן טעות, 63 משני אגפי 5 פחות 63 וזה שווה ל-58, ב-2 ונקבל במקרה הזה ש-x מ לכן לא צריך להחליף ב -E שוויון, 58 2 29 או x קטן ממינוס 34 ו68 חלקי 2 זה 34 וכך בסרגל המספרים או בציר מספרים התשובה עבור המשוואה הזאת יראה כך אני רוצה מספרים יש לנו מינוס 29 יש לנו מינוס 34 לכן הפתרון זה שאו שנהיה גדולים ממינוס 29 לא גדול לא שווה אלא רק גדול ממינוס 29 זה מה שפה או שנוכל להיות קטנים ממינוס 34 כל אחת מהתשובות האלה יענו על האי שוויון עם ערך מוחלט